I denne filmen skal jeg gi deg tips i forhold til kledsel og utseende på enkle filminnspillinger. Det safeste er selvfølgelig en ensfarvet kledsel som ikke forstyrrer budskapet. Det vi har på oss kan fort tiltrekkes av oppmerksomhet, og da kan det trekke oppmerksomheten fort bort fra det vi ønsker å formidle i videon. Jag er veldig glad i ensfarvet blå skjorter, men pass på at de er strøkene og at alt ser riktig ut, og at knapper er knept slik at det ser ordentlig ut på video. Et annet tips, det er jo at jeg alltid har denne här for å ta vekk eventuelle hår, flass, hva det ska være for noe, av klærne. Og det blir speciellt viktig når vi går til 4K-video, som omtrent får med seg alt, av utseendet ditt. 4K, da pleier jeg alltid å barbere meg på forhånd, for ting blir veldig mye mer tydeligere i det formatet. Ikke bruk stripete klær, da det fort blir en sånn flimmer funksjonalitet på enkelte kameraoppløsninger, så det blir ubehagelig å se på striper. Bruk heller ikke så mye mønster i det du har på deg. Bruk gjerne visningsvilen du får i som speil i forhold til å se at du ser ordentlig ut på håret. Og hvis du ikke gjør det, så gjør du noe med det. Og så tips til dere jenter. Tenk på at BH den kan mye lettere bli gjennomsiktig i filmlys og en del dagslys sammenhenger. Så det er kanskje lurt å bruke en hudfarget BH. Tänk også på at disse smykkene som mange har på seg, fort blir sånn blinkende og gir gjenskinn i filmen. De lager også en del lyd hvis du kommer borti mikrofonen med smykkene, så lager jo den tydelig lyd. Og speciellt gjelder det hvis du bruker en mygg som disse smykkene kommer borti, og da får du en slags sånn knittrelyd. Hvis du bruker briller, så tänk på at brillene de kan ge speilrefleks eller gjenskinn fra lys i rommet. Så hvis du har muligheten til å ta de av deg, så er det jeg anbefaler, men for noen så kan det da bli problematisk å lese et manus. Når jeg spiller inn en serie med filmer, så pleier jeg ofte å ha det samme tøyet på meg gjennom disse filmene. Dette for å få en samhørighet mellom filmene i serien. Så det jeg ofte gjør er at jeg faktisk tar av meg genseren og legger igjen den i studio, slik at den er klar til innspilling i morgen. Og husk, det er det som syns på kamera som er viktig, det andre er ikke så viktig.